Мартине. Привіт. Hey! Вітаємо you YouTube, це DadBushcraft Knife. І and сьогодні у мене Mora Robust. І це буде незвичайне а Аж за все. Більше перевірка. О. Подивимося. Наскільки міцний цей самий Мора Робаст? Комаце, як тобі форма рукоятки, будь ласка. Як на мене, форма чудова. Гоу! Особливо за тих Він трохи коротше, ніж ніж Компеніон, і трохи товщий. Звідси підвищена місць. І в цьому ми подивимося, як довго проживе цей ніж Мора Робаст. Гайде, народи! Так, народи, всім чудово відомо, що Мора Робаст чудово підходить для різьблення по дереву. Цей ніж — великий майстер. Дерево різати. І скіпи стругати а спуски від обуха будуть вам у цьому допомагати але це видно не про це, це зараз бивати його буду ну я принаймні спробую гаразд народе почнемо з привірки кінчика який ми також проводили але надзвичайно ж ножах ми його уникаємо. Щось боляче вже. Хоч рука, якийсь зручна. Цілому, кінчики на це мерч Тож додамо напруження. Так, що підсумку. У цього ножа товстий, гострій кінчик. Не зігнувся взагалі. До речі, це, це вигуцева сталь. Не знаю, чи є різниця зі сталью марки 4027, але... Фіншик потужний. О, oh, ні. No. Гвіздок погнувся. Що робити? Let's get it Я не зміг витягнути, Як видасться роботи? Ви не А де ви Проблема з крахом. Прикра... <проб> <and problem> <проб> Мартине! Що таке Мікі? Та я ось заразу відкрити не можу. Можеш це, бо відкрити її. Так, звісно, в найкращому вигляді зроблю. Ти ти з неї зможеш. Ага, спасибі хлопа, я скоро прийду заберу. Так, друже. Я can тобі you, друге горлечко зробив. Дякую, друже. До зустрічі. Бувай. Нема за що. Like Чудовезний ніж. Oh Нічогенько. Так просто. Oh, так, I звісно. Вітаю неймовірно. До зустрічі. Man. Побачимось. Гаразденьків, right, right. so це повинна be be... бути... ...вельми цікава it. перевірка. Mm -hmm. hey. Не знаю, can як діставати ми його потім будемо. Добре, зараз спробую. Стою на ножі. Думаю не повторювати, народ. Мені ж досконало справляється з моєю вагою. Але ж він навіть не з повноцінним хвостовиком. І цей хлоп жирний. Дістаємо. Диви, Думай, просто дізі. вийшло. Добі Між геть не зігнутий, народе. Якось хромненько змийде дешеві ножі. Добі так, народе, часом Добі доводиться працювати з каміннями. Треба розрубати камінь на двоє. Щоб він кудись підійшов. І Мороробас для цього чудово підходить. Дивіться. Нараз, давайте ще раз перевірку кінчика, а ви на камені. Дивіться, люди. І кінчик ще гострий. З гвозду з'їхати. Справді, навіть не затопився. Дідько, Мора, ти scaring. мене лякаєш. The Мікі, the підійди, глянь на це. У моє кінчик this. це неймовірно, адже beton, я тільки-но їм це вину Кінчик has, все has, ще гострий. О, ну це справді чудовезно. Аж стріха сиплеться. Зрозуміло, що тут вже не дрібні проблеми з Крайкою, це так, але кінчик все ще гострій. Дійсно гострій. Очма ніти. Наймовірщина якась, але цікаво. зможеш ти його привести у початковий стан. Так, я ще їм порубаю. Це ті полінці, а краще полінці з сушками, які чимало вигинають клинок. Тож, якщо він не зламається, буду відновлювати його. Гаразненький. Загалом, видно буде. Подивимося, чи зможеш ти його полагодити. Якщо він виживе... Я буду дуже-дуже... Я просто не буду більше його так жорстоко користувати. Він у нас реліквію стане. Він засловуває на це, якщо виживе. Почнемо з дрібного, але сушка того. Звичайно, без труднощів с сушком товстишей. Будем пробовать рубать дерево Try прямо по сушку. Сробив! Рука беда болить. ніж мора не зламати. Він прямо такий міцний. Дуже-дуже міцний. Тут з'явилися аж чілинка, де клинок входить в рукоять, але все одно не з'явилися для навходу рукояті. Чи клинка. Добре, народи, якщо ви пам'ятаєте той ролик з кухонними ножами, які ми трощили. Ми там робили дещо. Довбали по ножу величезним молотом. Там такий бучний м'язистий здорувань був з молоком, який і... на масовій межі міцності ножів. Похвичемо того здорування. Так, hey, це, це людина-молод. Добре, мені ж перевірити треба. Скоро буду. Мороробаст справді міцний. Я доведу Ніж до початкового стану, зробимо висновок, і далі Ніж засповує на відпочинок в моїй спірці. Добре, як там Ніж, друже? О, гудрецький. Як він? Та ось він. Я жорстоко його really покосав. Yeah. Подивіться, покосав він really сильно. О, oh oh Нічого собі! Ти повністю uh, його відновив. Yeah. Так, uh, і навіть is заточив! Is і прекрасно заточив. Зараз вам покажу. Гаразд, народе. Right, Ніж. Папірець. You're Ви you're бачили, що ми them? з ним коїли? Святий дідько! Курвисько! Колу що я користувався ножем uh, uh, бокер арболіто за uh, 100 з гаком євро, якщо uh, навіть не 150 з хвостиком. Yeah. Yeah. я їм щось рубав. І рука почала розвалюватися, ламатися, втулки аж повивалювалися. А на цьому ножі ти своєю стояв, Це гу рубав. І це ніж за 13 долярів, точніше 13 євро. 13 євро, 13, це дуже вражає. Єдине, що постраждало тут, Трохи, прям трохи, за рукаять, коли ми рубали, як не в себе. І адже ніж навіть не з повноцінним хвостовиком. Це ніж Мороробаст, який дуже-дуже робаст, тобто міцний, зроблений він для ремісництва. Якщо ви тесляр, наприклад, або щось подібне, або на будівництві працюєте, берете цей ніж яка божевільна задача перед ним не стояла. Ви самі бачили, що з ним кою. Робити з ним, звичайно, таке не варто, але це ніж потужність. Так, він спорається, якщо витисляр, будівельник, чи що там ще. Це дуже хороший ніж, і, звичайно, відновлювати лезо на стрічкові шліфувальній машині я не раджу, тому що це складно. Загартування з за заточкою вбити можете, але в нас настільки глибокі не були, що вручну неможливо було. Хіба що багато годин над цим працювати. Так, у нас теж є особисте життя. Що поробиш, люди? Ми і поза Ютубом живемо. А ну не гнівайтесь! Рубля це для рубки не найкращим чином підходить. І це м'яко сказано, але слухай, 13 євро, 13 євро, так, okay, які питання можуть бути до ножа, що прийшов крізь таке? І варто 13 євро! І рукоять, вона чудово тривчається, ми довбалися що сили по ній, а голівкою рукояти я цвях забивав. Поєднання ціна якості цього ножа просто розкішне. я планував його прикінчити, зламати повністю. Ну, звісно, не так, щоб довбати пару каят і не тиснути на неї, поки він зламається. Просто хотілося глянути, скільки він витримає. Тобто будь-який ніж можна зламати. У найшаленіших умовах, так би мовити. І я ми вийшли за межі шаленості, коли використовується ніж. Це так, очевидно, звичайно. Тож, підсумок, ніж мора... Чи може він зламатися? Ні, не може. І цей ніж заслужив собі... Місце пошани в моєму rest, ящику з ножами на все життя. Уже колись я навіть користуватися ним буду, як іншими своїми ножами Мора. Народ, сподіваюся, вам сподобалося. Будь uh, ласка, Пишіть в коментарях, що гадаєте про таке моє пробування. Не з яким-небудь крутим Барк Рівер за 300 євро, але... Є ножі, які треба ось так випробовувати. Like yeah, і щоб покишення особливо не вдирало. Справді, так. Загалом сподіваюся, uh, вам сподобалося. Uh, Думати свої, uh, пишіть uh, в коментарі. І який ніж ви б... Подобуйте, підписуйтесь, чекайте нові відео, народи. Держбуш Крафтнайф, кінець зв'язку. Дякую за перегляд. Перекладом то озвучкою займався Укрперекладач.